Співзасновниця громадської організації «Донбаська ініціатива міст» Світлана Ванюхіна родом із Донецька. Розповідає, працювала там екологом. У липні 2014-го була змушена покинути свій дім та переїхати до Запоріжжя. А в цей час вже були якісь війська в тому місці? Ну, саме, саме слово «війська» знаєте, під прапорами і строєм ніхто ну, не ходив. Була, ми бачили, що ці люди є, що вони з Росії. Тому що я бачила людей, які намагалися розрахуватися в супермаркеті саме рублями і з автоматами казали, ну чи бери, чи я тобі зараз. Ми не обирали Запоріжжя. Тут так сталося, що муж, чоловіка перевезли разом з роботою тимчасово. Світлана Ванюхіна каже, спочатку в Запоріжжі не могла знайти постійну роботу і думала, що перебуватиме тут тимчасово, проте місто стало другим домом. Не, ну, декілька років ми ну, взагалі тут жили тимчасово, не купували житло, нічого тут на багато перспективу не розраховували. Все почалося з волонтерства, і таким чином я перейшла зовсім в іншу сферу. Спочатку волонтерила, потім мені запропонували вже контракт на, ну, на фінансових умовах, так? і вже потім я почала працювати в проєктах, в міжнародних організаціях вже як... Ну, під час повномасштабних військових дій в Україні Світлана Ванюхіна поки залишається у Запоріжжі. Знову повернулася до волонтерської діяльності. Переселенка із Донецька Анна Дудко у жовтні 2014 року також покинула рідне місто та переїхала до Кривого Рогу. Каже, останньою крапкою стало те, що снаряд потрапив у школу поруч із її будинком. Роботи не було, Бан, ну, банки на той момент вже припинили роботу. Коли я з, свої колеги пішли до центру зайнятості, також пролунав дуже потужний вибух. Ну, ми навіть всі в бомбосховищі вимушені були бігти. Дівчата, які стояли на калиці, ну вони взагалі попадали від цього вибуху. Ну, ставало, ставало все небезпечніше і небезпечніше. До 2016 року Анна жила у Кривому Розі, а потім переїхала до Запоріжжя, адже тут їй запропонували роботу у банку. Ні, ну то те, що переїхала, те що й хоч якесь тут спокійне життя, мирне, це звичайно ну був плюс. Анна Дотко поки залишається у Запоріжжі, чи доведеться знову переїжджати, не знає, але починати життя з нуля вже не боїться. Анастасія Перепелиця у 2014 році зібрала валізу та разом із дітьми, рідними та собакою покинула місто. Згадую, їхали до Бердянську на відпочинок і потім просто не повернулися. Ну, в цей період було там, хтось виїжджав своїм власним автотранспортом, хтось виїжджав автобусами, хто ще з тих користуватися залізницею, але коли вже ти їдеш і починаєш розповідати дітям, як себе вести під час проходження блокпостів, що можна говорити, що не можна, тому що було на той момент не зрозуміло ще, де є ця лінія розмежування, деякі можуть з'явитися. Вони з'являлися ці блокпости, ну тобто як в несподіваних місцях, і не було не зрозуміло, чий цей блокпост. Ну, тут вже діти починали більше переживати, але ми намагалися бути спокійними для того, щоб зберегти їх психічний стан. Відтоді Анастасія Перепилиця є радницею з питань внутрішньо переміщених осіб Фонду Stabilization Support Services. Працю продовжує, знову допомагає тим, хто тікає від обстрілів російських окупантів. Новини на Суспільному Запоріжжя.